Láfét is SEM VAN! Ezt figyeld, eredi játékok letöltése refplay.hu per olcsó játék. Egy újabb refplay videó, lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Rock'n'Roll! Hello, sziasztok, Sharky Roland vagyok, és ez itt a Refplay csatorna. Az az ötletem támadta, ami 2012-2013 körül cikkezések hajnalán, amikor csináltam, volt egy ilyen így ne csajozz című cikkem, de azt véletlenül elmondtam élőadásban is, aztán tavaly live-ban is, meg idén is említettem ezt a címet. Igen, és hát így. így ne csajozz. 2016.12. 30 <kül> órát. Igen. Ezt most egy gépemből így kimentettem. Ezt akkor fixáltam le magamban, hogy jó, akkor ez lesz a cím. Mindenféle félreértés elkerülése véget. Ezzel a videóval egyrészt energiatakarékosság, környezetvédelem és hogy nem merüljön a telefonod című tektippek videóba is belerakatnám? Mivel miért merül mindig a hölgyek telefonja? Mert emberkék kirogatnak nekik. Milyen jó lenne, hogyha hazaérnél és nem lenne 5%-on az ilyen felesleges értesítők miatt, hogyha ezek az úriemberek emberek kevesebbet fognak írni vagy legalább megtanulnak írni, akkor kevesebbet kell a telefont magyarán, kevesebb energiát fogyasztunk magyarán, tiszta zöld vagyok meg. Igen. És még egy nagyon fontos dolog, így ne csajozz! Se Instán, se Twitteren, se Facebookon, sehol. Sokszor nagyon hülye emberek vannak. A lényeg a lényegében, legyünk zöldek! Kezdjük ezzel, és igen, így ne csajozz, vagy ne csajozzon senki. Mert ez nagyon fura. Itt van az úriember, ráír, hogy na szözi. 20 óra 17, nem kapott választ. Hú, március 23, megint 20-34, nem pöcsöl, nem pöcsöl, viszi, viszi a cuccot. Jól van, szia, pont, aztán április 12 Menjünk tovább, utána mosolygó fej. Aztán április 17, Hali. Április 26, szia. Na most mindenki észrevette, hogy 2047-kor írták ezeket, igaz? A Szóval 20-30, 2047 mindig én esti időtájban volt a leggyakoribb. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy éppenséggel rájött valami. Utána április 30, ez az a, az a fej. Aztán szobd ki. Jön egy akkor, utána május 21, Halika. Na szóval előbb még azt mondta, hogy <tos> Ilyeg ki, most már Halikázzik És utána augusztus 8 Szia! Utána augusztus 8 Megint. Neheztelsz rám? Vagy mi? Haver! Előbb Azt írtad a hölgynek pár hónap előtte, amikor Le se szart, hogy <tos> Ki? Finoman szólva. Hol van ilyenkor az ész? Remélem, egyrészt megtanulnak majd írni az úri emberek másrészt, nem fognak éneket írni a hölgyeknek, hogy bekerüljenek, és akkor hát igen, erre mondtam, hogy energiatakarékosak leszünk, mármint zöldek, és... Szia! Most 0 óra 33. Utána, szeptember 27. 23.52. Figye, haragszol? Vagy miért nem írsz vissza? Tilts akkor! Szerintem a hölgnél már megvolt ez a tiltás, és most nézzük a következőt! Ami... figyeljetek Szia! Ismerkedni szeretnék veled. Nagyon csinos vagy, Bebé ez még úgy udvarias volt jó. Itt vagy, drága. A bébire... nem ismerkednek a bébiké is. utána... ja. Aztán van az a sima, nagyon-nagyon-nagyon twitterhez szokott... Csini vagy? Dumchiz van kedved? Őket is megértjük. Többet nem tudnak végül is. Hány éves vagy? legalább. optimálisan kezdő. Itt vagy? Igen, szerintem, szerintem lehet, hogy itt van. Nekem nagyon tetszett, akkor Max Megszeret... Nélek ismerni, drágám. Uh -huh. Kivel írsz? Ezt nem tudom, hogy értette, de, de komolyan mondom. Megyünk lejjebb. Szia! Na most itt eltelt egy elég hosszú idő. Júni 27, utána... Júlié. Szia! Kérdezhetek valamit? TISZTA ROMANTIKA! Kérdezhetek valamiből. Lettén nem a hívás. Megint én nem fogodott hívás. Úgy emberünk nem adta fel, de ennél a pontnál úgy vége szakadt a dolognak. Figyeltek, lényegre törő leszek. Ez durva lesz. Jó csaj vagy! Nagyon, <gül> hhh, Pont, pont, pont. Mikor? Jó csaj vagy, jó csaj vagy, faszra húználak, mikor? Amúgy ember, ez, ez bejött... De most így komolyan bejött valamikor. Ebbe az a morbid, hogy szerintem ezek így, így átlagban így ezer csajnak írnak, ből egy, pedig lehet, hogy olyan kis bolond, vagy annyira magalat van, hogy, hogy bejön nekik. Szóval így, így, így lehet, hogy ez jó befektetés, de nem, így ne csajozatok. így nagyon ne. a Úristen. Ahogy látom, hát úgy már 40-50 év körül vagy, újat nem tudsz tanulni, kockáztatni nem fogsz, inkább mész arra, amit már eddig is gyakoroltál. Ember, figyelj, sok siker, ha bejön szója amikor jönnek a trollok, mert látják hogy chat is, meg üzenetbe is, meg mindenhol. A csajok nekem írnak hasonlókat, csak kultúrálta a formába, akkor hú, mennyi féltékeny szokott lenni. Igen, így születnek a trollok, irgyek és féltékenyek. Ja, és vannak olyan trollok, az a másik vicces dolog, hogy a barátnője követ Instán, Facebookon, Youtube-on, mindenhol, és a gyerek mindenhova, minden videóm alá betrollkodott, és így már élőadásban is elkezdett engem osztani szidni. Na vajon miért? Mondom még egys barátnőket Instán, Facebookon meg Youtubeon is. <gül> Akkor most jön egy ilyen kis... blájtosabb! Szia! Amúgy azért írtam, mert nagyon szép vagy. Jó. Igen, ez még úgy jobb kezdés. Sokkal jobb, sokkal jobb. De az előzőt, azt, hogy húznának, azt, az, az, azt ne. Szép! Gyönyörű öldnek, írnak, szia! Azt a... Te nagyon szép vagy. Szívesen megismerni. Vagy készítenék rólad ingyenes portfóliót. Mi van? Vagy akármi, ezt a jelentett hívjuk, vagy ezt az üzenetet, vagy ezt, ezt az embertípust kanos fotósnak. Ember, amikor én fotóztam, nem nagyon csináltam ilyet, bocs. Na most egy csomó fotós ismerősöm, köbben úgy most szíthatja a nevemet, de igen, ez van. 100-ból 99 ezer csajozik, én meg az egy, egy így nem csajozok, kettő, a hölgyek szoktak kezdeményezni. És miért? Mert normális vagyok, mert látják, hogy normális emberke vagyok. Nem gond. Ez is! Még egy lájtócsak verzió. Jó reggelt! Jó reggelt! Neked is. Áh, ah, mikor volt már? Tudom, nem jössz állt? Nem. Csak baszkatnálak. Ox, próbálja viccesre venni a hölgy. Hát, ha viccel, aztán nem jó. XD. Nem. Viccesnek indul, aztán utána már átmegy a <gül> szogatnálakba. Menjünk is a következőre. Nem hiszitek el. Nem hiszitek el, hogy mit kaptam ezek után. Estefele mi csi. Hatig? Színjátszom, vagy után semmit. Oké, okay, és nincs kedved valamit után csinálni, vagy csinálni utána elnézést. Kicsit később, szeptember 22, ugye erre nem kapott választ az úriember. Kérdés kettesben. esben Hölgy megkérdezte, hogy neked van barátnőd, igaz? Jött az és. Hát így. Nem akarom, hogy féltékeny legyem. Amit nem tud, az nem fáj. Értitek? Ezek után a hölgy írta, hogy na szép, akkor felejtős, barátnőd van, vele kellene foglalkozni. Igazi is van? Én nem tudom ki, hogy van, de a barátnőm van én még, ha nem tudja, akkor se tennék ilyet. Bocs, akkor én vagyok a fura ezek szerint. Utána jut egy ó, aztán egy jó izé vagy. A jó izé vagy utány én nem. És utána még a hölgy írta, csak tiszteletben tartom, hogy van barátnőd. Szóval a hölgy előtt le a karappal, kapcsoljuk meg, de az úriember az nagyon kés. Ami most jön. Emlékeztek, amikor mondtam, hogy a biztonságuk érdekében írják be, hogy Refplay fan és után nevüket, mármint a nézőknek. Ez nem véletlen. Na, volt olyan emberke is, aki így ráírt, amúgy tudom, Nézőmre, hogy mi a tenger néz meg, stb. stb. Nézze őt meg, etc. Eléggé gáz, eléggé gáz ember. Aztán ezek mellett, hát e e e ezt meg kell mutatnom. Figyeljetek. Szia, kérdezhetek? Ez nagyon durva lesz. Utána jött a válasz, szia, aha, csak közben játszok. Na és erre, ma majdnem tettem valamit. Azt az úriemberről tudni kell, még öt hölgynél játszotta ugyanezt. Figyeljetek. Mit? Kérdezi a hölgy? Baj, nem svároltam pasival. És az miért baj? Hölgy megkérdezte. Mert pasi vagyok. És... Majdnem leoptam és... Ez nem normális. Tudod, milyen nem normális? Az, hogy a live nézed, a Youtube live-omat, és utána ráírkelsz a nézőkre. Jó, igen, tudom, nagyon sok hölgynéző van. Többen írnak naponta, mint a hány értesítőt kiküld a Youtube. de ez azért morbid. Erre mondom azt, hogy a refp szemem mindent lát. Várjatok, itt még nincs vége. Kinek mi a normális? Írt a hölgy. Erre az úriember. Neked. Kérdőjel. Ez nem igazán érdekel. Ez az igazság. Utána mindenki szíve dolga, kihez vonzódik, vagy kikhez. Köszi szívecske. Hölgy egy mosolygó fejet. Aztán mit írt? Tudsz tippet adni? Utána most mire? X Kérdőjel. Ezek után nem tudom, hogy mit csináljak szája ember. Te most amúgy trollkodsz? Kérdője. Sajnos nem. Tud segíteni. Értitek, ugye? Remnézed a videót, mert tudom, hogy irkelsz a hölgyeknek. Sőt, még egy-két emberről még tudok ugyanúgy. Szóval tartottunk, hogy tudsz-e segíteni. Hölgy írta, ó, nem. Na most... Ez, ez, lehet, hogy ezzel akarja a hölgyekből kihúzni a dolgokat, vagy nem tudom. Ezek után jött, hogy gondoltam. Aztán nem vagyunk olyan státuszban, hogy ilyesmit leírjak. Utána valamilyen fura módon, de ez most nem tudom, hogy hogy a fenébe jött ide a gyereknek. Mindegy, egy-két év és lehet lebénulok. Na de várjatok, bocsi. Azt mondogatta, hogy majdnem lopott <kül> valakit, hogy adjon, hogy Hölgy tippát, és utána egy ilyet belök. De ismétlem, mindent tudok. És nem ez az első. Na, a következő alany. Ezzel kezdte se seheló se helló, semmi. is sem van. Kiverdném a talpadra. Hányos? Ki akarom erni rá. Légy szín. Küld képet róla. Te aztán úgy, úgy, úgy el vagy. De tényleg. És mi volt a hölgy válasza? Verd másra. <gül> ez nagy. Ott az egész hölgy, és... Nem, te a talpát akarod. Gratulál. Na akkor figyeljetek, itt, itt én szakadtam a rögéstől. Ez, ez, ez nagyon durva. Szia kedves! Jól figyeljetek? Én anyukája vagyok, és... Na most ezt így kinangyítjuk, hogy lássátok. Na itt kattog az agyam ilyenkor. Minden nap megnézom a Tinderét, hogy van a mecse, és te vagy az. Első, az egész család nagyon izgatott, mert már azt hittük, nem lesznek unokák, és csak azt akartam írni, hogy nagyon szép lány vagy, és biztosan nagyon kedves is. Legyetek boldogok, puszi anyu! Anyu! Csajozol nekem? Én nem a szüleimmel lakok. Ijjjjj. Fenébe is. <laughs> ez... E ez... Nagyon durva. Na most írja le kommentbe mindenki, akinek az anyukája csajzik helyette. Vagy nem tudom, ha létezik még ilyen. De kedves anyu! Nyugalom, megnyugodhat a család, a hölgy nem az önöké. Ezt tudom. Ez a rész, ami most jön, ez nagyon félelmetes egy hölgynek, hisz először egy laza merre. Most gyere értem. És ezt az úriember írja, oké? Okay. Léci! De nem két C-vel, vagy hárommal, azt szoktuk meg. Hol vagy? Mondas, tanót, számot. Légy, cív. 10 Itt vagyok a szobádban. Ezt mindenki rendesen látja? Itt vagyok a szobádban. Ember, nem így kell, nem így kell csajozni vagy megismerni valakit, hogy ismeretlenként. Így odaírod, hogy itt vagyok a szobádban. Erre szerintem most a kommentelők azt írnák, hogy igen, ők is rendőrt hívnának, hogyha egy full idegen ott van a szobájukban, és azt írja Facebookon, itt vagyok a szobádban. Tényleg? Ez, ez tuti másnak indult haver, de azt is a törvény bünteti, és az ilyet nem szeretjük. Nagyon nem. Persze, hogy a hölgy megijet. Következő, Gyere. Jó még mindig nem adja fel. Igen, jól látjátok, ezek után következő az, hogy könyörgök, gyer, vagy konyorgok, pont, gyer. Nem, hidd el. Nem megy át. Mindezek után, több hónap késéssel megkérdezi, mert hát a hölgy nem ért ez logikus, ilyeneknek, vicétek, hogy van-e pasit. Ember azt nem előtte kellett volna megkérdezni, mielőtt odamész tök ismeretlen a szobájába? És azt írott, hogy gyere, létszi, itt vagyok szoba, izé, vagy nem tudom, hogy írtad. Van, így kell válaszolni rá. Akkor off, nem megyek át. Ahogy nagyon sajnálom, hidd el, tudom, hogy lemaradtál. De nem adta fel az úriember, mert odaírta, hogy de attól még átmennék most. Nyugi, nem mentett. Öh. Tényleg lehetne valami köztünk? Még mindig nem adott fel? Még mindig? Már évek óta írogatsz neki. Szexi vagy. Annyit elárulok. A hölgy tényleg jól néz ki és okos, kedves, van agya, tehetséges, esélyes lett nála. Hidd el. Ezek után, hát úgy egy év eltelt. Nem adja fel, megkérdez, hogy lejössz a partra. Na és úgy köbben két év után, megint ír, jó az a szemüveg. Esküszöm, ahogy ezeket olvasom, érzem, hogy az IQ szintem esik lejjebb. Hölgyeim, ti hogy bírjátok? De most komolyan. És igen, kiberem de emelni, hogy amit ti írtok nekem, hölgyek, még akkor is, hogyha egy csomó hölgy úgy eléggé huncut üzeneteket ír nekem, így naponta, ismeretlenül. Már megint. Igen, igen, napi több tucat ilyen üzenet. De akkor is kulturáltabbak, mint, mint ezek? Hát ez mi? És egy ilyen nőnek, ilyen stílusban írni... Legalább én tudom, hogy kell igazán beszélni. Csak magam adom. De az nem ilyen! Nagyon figyeljétek! Szia is elbűvölően csoda szép kincses szigetecske. Gyönyörűséged, annyira elbűvölő, hogy nem, bírom ki, hogy ne. Tudjátok mit? Ez egy nagyon hosszú. Nagyon, nagyon hosszú üzenet, és eléggé vicces. <gül> Szóval minden egyes kincses szigetecske, akinek tetszett ez a videó és vannak e üzenetei, nyugodtan küldj el nekem. Lent van az elérhetőség, vagy a Facebook oldalamhoz, ami ugyanúgy, a Refplay Facebook oldal, refplay.hu per Facebook, ez a rövid link, így elérhetitek. És befejezzük ezt az üzenetet, ha még küldtök anyagot, az is belekerül. És ahogy mondtam, környezetbarátok vagyunk, hisz kevesebb hülyeséget írnak az emberek, így kevesebb áramot fogyasztanak, de másrészt nagyon sokat használják a hölgyek a mobiltelefont, és nagyon sokat töltik. Minden nap töltitek. Igaz? És hogyha kevesebb ilyet írnak az úri emberek, akkor még több ideig kibírja a mobiltok. Szóval, minden hölgy mellettetek vagy a köldjeim, Nyomjon egy like és uraim, ti is egy like Hogyha normálisak vagytok, aki meg nem normális, és hasonló módon, ilyen nagyon gagyi módon így csajozik, az nyomjon egy dislike és ezzel kifejezi, hogy ő hülye. Igen, befejezzük, befejezzük ezt az üzenetet majd ezek mellett iratkozzatok fel, hogyha tetszett. A másik dolog, nagyon fontos, nyomjátok feliratkozás után be a csengőt. A csengőnél meg jelöljétek ki, hogy mindig szóljon. Facebookon ugyanúgy lájkoljátok like és a lájk like után kék lesz a követés gomb, de a követések kattintsatok rá, és jelöljétek be, hogy mindenről küldjön értesítőt. Itt mondjak, legyenek 200 like, tudjam, hogy tetszik nektek, hogy folytassuk, mert küldjetek még anyagot, hölgyeim, hogyha úgy gondoljátok, és pártoljátok ezt hogy környezetbarátak vagyunk, és legalább megtanítjuk őket írni, vagy hasonló, mert ha bekerülnek, akkor utána nem fognak ilyen írogatni. A Vagy direkt írogatnak majd, hogy bekerüljenek. Hm. Így vagy úgy. Sziasztok Sharktron, voltam el a Szreffplay, kövessetek Instán, Facebookon, mindenhol, Rock'n'Roll, meg minden egyéb.